Чотирирічна Кіра вже рік регулярно займається в центрі раннього втручання з психологом і логопедом. Дівчинка має проблеми зі здоров'ям. Заняття відбуваються саме в цьому кабінеті, де є необхідні іграшки та навчальні інструменти. Вона два рочка вона прийшла, майже там не розмовляла. В неї є трошки спастіка. Ну якщо ви помітили правої сторони. Да, глазик у неї і щочка Не можна так, що це раннє втручання, це така волшебна таблетка, що її випили і дитина стала ну, нормою. Ні, це, це такі маленькі шажочки і ми маленькими шажочками йдемо до цілі. Займаємося змілкою моторикою, артикуляційною, в неї покращилось мовлення пам'ять, ну, якби розвиваємо це ще на стадії розвитку Пам'ять, мислення, логічне мислення. Ой, давай ще. Ще коли вже діти на виході з програми і в них є проблеми з мовленням, ми займаємося різними вправами там, для дихання, артикуляційною гімнастикою. За цим столиком ми займаємося більш з меншими дітками. Наприклад, з дівчинкою Кірою ми вчили кольори в різних ситуаціях. Назве який? Червоний. – Це який кольор? Um, – Золотенький. – Це синій, Синяй. як небо. Чотирирічна Кіра вже закінчує особисту програму в Центрі раннього втручання. А от дворічна Ніколь, яка досі не розмовляє, тільки починає. Зараз спеціалісти працюють над елементарними навичками дитини. Сьогодні на занятті ми з дівчинкою працювали над розвитком мілкої моторики. І також ми працюємо над тим, щоб дівчинка могла зосереджувати себе на якомусь певному предметі. Тому що ще місяць назад вона не могла сконцентрувати свою увагу, а постійно всі іграшки, предмети вона просто їх розкидала. Зараз ми вчимо її просити – дай. І також ми вчимо її давати – на. Дай нікій м'ячик. На м'ячик. Тепер на. Давай. До. Давай ще там що? Завжди супроводжую, приходимо сюди ми раз на неділю по четвергам. З характером у нас дівчина, тож надо ще підібрати до неї ключик, щоб все під так нравилось їй. У школах та дитячому садку, які входять до складу освітнього комплексу Преображенської гімназії «Основа», є інклюзивні класи, тож малята, які займалися в цьому центрі, згодом матимуть змогу швидко адаптуватися до колективу однолітків. У власності гімназії є два автомобіля, тож дітей із особливими освітніми потребами можуть доставити до закладу. Фахівці центру обслуговують дітей жителів усіх територій Преображенської громади. Герман Дубінін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.